«Кулемет Калашникова танковий. Він був з електроспуском, у нього не було цього всього. Тут багато чого було. Кришка розбита, цього не було, Ну, майже нічого не було. Була тільки ствольна коробка розбита і ствол. Все ми зробили самі для збивання наразі шахідів.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 Доньки, донька 16 років, не молодший 7 років. Саме такий кровопивець з батька. Наразі, звісно, йому не вистачає чоловіка. Ну, нічого страшного. ми наверстаємо верстаємо Путіна, коли повернемось. Я сподіваюся, це буде дуже скоро. Олена Лисенко, Владислав Кешук, Суспільне новини Забережжя. Україна! Україна! Україна! Україна! Україна!